Nikoli se kaže tak nerosen. Da, a vež do sem res malo nerosen. Pa se ti reka, da se naj glej zjutra v špegl, ne. To ti lahko celi dan zafrkne. Aha, ne, ne, nerosen sem zaradi današnjega gosta. Kle gledam, a ti vidiš, da mon na YouTube u skor 20.000 sledilcev. 20.000? Koliko uh -huh. imaš ti? Tu tam nikoli okrog 20. Kaj tažen? Ne, ne. Pa, a veš, kako le se jaz ga že dolgo poznam sva prijatelja. Obama sva dolgo prisotna v tem medijskem prostoru. Obama ima tako lepo slovensko ime. On Jože, jaz sem Miha. Obama vas oboditla, ker mičk, ko višje od no, tem da je njegova lepa poblant. Pa dobro, vse se lahko jaz tuji poštrikam, če ti paši. V bistvu sva zelo prisotna na internetu obadva, jaz kot žar vplivneš, on ima svojo stvar. Kako stvar? Ne mi reč, da še nisi videl njegove vdaje stvar. Pa ki ti živi, starje, v rezervatu ne vleče internet? Kak je rezervat? Kaj ti govoriš? Nisi? A so ti pustil, da me delmi živiš? Starje, kaj pa čete kakšen load sreča? Ja, prebo bo mene load srečo kot tebe pamet. Ha! Hm? številka, neskončno, Jože Robežnik. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj. Televizijski voditelj, navdušen kolesar, samo oklicani guru in pa amaterski gurman. Jože, dobrodošel, končno. Ja, eh, hvala, da sem me končno povabil, um, Ej, misliš, da če bi jaz brke, tako, ki jih majože, da bi imel več sledilcev? A misliš, da bi men sploh pasil, če bi si pustil brke? Ja, sv. samo tebi bi pač brki prišli do pasovne, kje. Kaj lahko zame pogledamo. In imam seveda tudi odlična stvar, moj zvesti, telefon. Uh, in potem, ma, pazi to, tale... Um odličen stativ. In pa valj, tudi um, kreditne kartice, tako da v bistvu ne več sploh nositi s sabo denarence. Kdo ima denarenco? Samo še ljudje, ki živijo v 2009. Z zanimiv. <tuh> pa dobro, kak hipster fore so to. Valj, vsak denarnico zdraven. Mislim, vem, da ti imaš denarnico zraven, ker moraš imeti noter potrdil, da nimaš stekline, pa uno Excel osebno. Ali so uspeli spraviti tole glavo na normalno velikost kartice? Vem, vem, Photoshop dela čudeže, ampak... Kaj ga bom jaz enkrat zvek, no dej, lahko poveš, katero aplikacijo največ uporabljaš? Odlično vprašanje. Najbrž, najbolj bi si želel, da bi uporabljal tale YouTube studio. V resnici pa po mojem največ gledam... ...Instagram. U, eno uh, povej, uh, naj, najljubši YouTube kanal, kva najraješ gledaš? <laughs> Odgovor je, sila preprost, žar legende. Jaz imam rad hrano, rad jo gledam, rad jo kuham, rad jo jem. Legende, rade je legende. Če viš, da sem si premislil, to že je že vred, et. Uh -huh. Pa še dober kus ima. Misliš o kus za vdaje, ne da ga už pod peko. Ok, uh, si redi za uh, kratka turbo vprašanja. Um, super. Prvo vprašanje je, pleskavica ali čevapčiči? Ne, ja, čevapčiči. Zelo redko jem pleskavico. Nekak so mi čevapčiči bolj smiselni. Okay. Gorski ali mestni žar? To bi rekel, ker mestni povezujem žar z urbanim druženjem. Ok, super, naslednje vprašanje, ajvar ali zemf? Ja, tole je pa večplastno uh, vprašanje. Kot priloga je zemf boljši. Kot zelenjalna priloga sem pa navdušen z ajvarja, ampak unga, ta pravga ajvarja, kar zdaj sem dobil mokre, je tako mazljiv, tako lačen sem vratil. Uh, darko ali miha? Ah, ta je simple, glede na to, da miha tako kar poznam, absolutno Darko. Tip pre svetovn. A ni, verja? Se ne čudno, manj 20,000 sledilcev. Kaj si rekel, da se reče da? Se ne morem verjeti. S takimi prijatelji človek ko sploh ne rabi. Prijatelji? Jo, ja, zdaj, že tom smo prijatelji, zdaj na Facebook. Se ne morem verjeti. In še zadnje vprašanje. Lepinja ali testeninska solata? Lepinja ali tisteninska solata? Uh, wow, naj bi bravo za vprašanje, a tu sam pišeš vprašanje? Res da best. Kdor si zmislil testininsko solato, bi mogel biti sodno preganjen. lepinje. lepinje je perfekt. Okej, okay, razumel bi, da je bila to neka oddaja za šankom, da jim tako stvar. Ampak jaz sem se čakval, da ima stvar nek nivo. Ampak očitno sem se motil. To je pod mojim nivojem. Hvala. Ja, um, Malo našalo, bar je tudi konec. To je bila še ena stvar, se vidimo pri, prihodni teden, seveda nas ne pozabite lajkati, šerat na vse živo platformah in se vidimo.